Moltíssimes gràcies, a Araceli, Sergi i Àngels. La idea era que de veritat ens expliquéssim el tema de si hi havia dificultats de mobilitat, o sigui, que era explicar la, el que havíem viscut i com ho havíem viscut. Doncs bé, ara parlarem una mica d'això de les noves formes de treballar, ens hem de relaxar. I per començar, us explicaré una cosa que em va passar un diumenge, ja fa molts anys, estava a casa i estava en la meva família i dic, uf, quin rotllo, demà dilluns. Em mira el meu pare i diu, aquesta és la manera que tens tu d'enfrontar la vida? que esperaràs tota la setmana perquè arribi el cap de setmana? I en aquesta vida has de ser feliç de dilluns a divendres. Això t'han ensenyat a casa? Hòstia, em vaig quedar una mica malament i vaig pensar... I la veritat és que això m'acompanya sempre perquè, és veritat, tot és una qüestió d'actitud. Mireu, eh, jo quan vaig començar anava a la feina eh, caminant, la tenia al costat de casa. Podia dinar a casa, tornava a la feina, però els horitzons se'n quedaven curts. I jo volia marxar, jo volia fer coses noves i un dia, en una xerrada, vaig sentir una empresa que explicava coses i tal i vaig dir, jo vull anar treballar ja. I vaig enviar això mig i el currículum i em va costar tres cops decidir-me que volia fer el canvi i havia d'agafar el cotxe, havia d'agafar transport públic, o sigui, havia de fer una mica de gincama perquè havia canviat la, la meva vida. Però després, en aquesta empresa, em vaig entrar l'any 2002 eh, dos, fins al 2018, em va passar una cosa i és que vaig viure tres processos de fusió i tres processos de trasllat i no es van donar en el mateix temps, o sigui que us asseguro que vaig haver de gestionar el canvi i no és fàcil. Us puc dir que és una qüestió d'actitud i és evident, però no és fàcil. Mireu, uh, la fusió, la rumor rumorologia és brutal perquè sembla que tothom marxarà, clar, en, el cap, en el cas de la privada, a tothom els faran fora, eh, desapareixeran les divisions on estàs treballant, o sigui, uns canvis brutals. I allò del trasllat, jo sempre ho he de parir, perquè això ens suposa eh, que, eh, quin transport agafaré, no vinc a Barcelona, quin transport agafaré, com ho faré, o sigui, un canvi. Però al final, quan porto tres dies, dic, hosti, no era per tant, Esther, perquè què t'has passat pensant allò que semblava un trauma i després de tot, doncs mira, tinc facilitat per adaptar-me, això sí que és veritat. Doncs bé, amb els processos de fusió me'n recordo una vegada que li vaig al meu equip, s'ha acabat. Nosaltres no potenciarem els rumors. Nosaltres anirem amb el nostre dia a dia i treballarem i el que vingui, escolta, ja vindrà. Doncs quan va acabar un dels processos de fusió Uh, el meu equip em va, agafar, em va agafar un dia i em va dir «Ester, gràcies», i jo «gràcies, perquè ha, ha, ha, bueno, hem viscut diferent el procés de fusió i saps què? No ens hem fet mala sang per coses que n'hi han passat». Doncs mira, hem après d'aquesta... Jo, almenys, he après d'aquesta vivència. I ara parlem d'això, de les noves maneres de treballar de, des d'una perspectiva complementària a la del Guzmán. Primer... Parlem de la introducció de metodologies i això què suposa en el dia a dia perquè sembla que allò de les noves maneres de treballar sigui una cosa molt abstracta, no? que està allò... Doncs bé, com l'aterrem? Doncs suposa que estem canviant perquè la societat està canviant també i el que espera la societat de nosaltres és que canvien en la nostra feina. Doncs això suposa incorporar en el nostre dia a dia, per exemple, les metodologies àgils i està molt bé dir que no estem preparats com a organització per incorporar les metodologies àgils, però sabeu, mai ho estarem si no ho incorporem nosaltres, cadascú de nosaltres, si s'ho creu. I anem a un espai on ens faciliten eh, treballar d'aquesta manera diferent. Per què? Aquest, això de la metodologia de per què no comencem en els nostres projectes durant que tots tenim molta pressa i no podem esperar 4 anys per tenir un projecte, anem pel mínim producte viable dels nostres reptes, dels nostres projectes, i anem a treballar. I això suposa un canvi i una adaptació. Eh, Jordi i Xesca ho estem visquent en un projecte i sabem que no és fàcil, però és un repte que ens agrada. No? Parlem de la innovació, hem parlat de la cocreació, d'aprofitar els espais d'innovació, tot això. Doncs bueno, aprofitem aquesta tècnica i la incorporem en els nostres projectes. No m'he d'anar molt enrere. Ahir, en, en algunes persones de, de l'equip van fer una sessió per prioritzar perquè eh, es veu que tot no es pot fer. Eh, això ho he dit amb frustració. Eh, I al final és de prioritzar. Dos van fer una sessió amb post-its dinamitzada on van poder prioritzar i van dir el que podrem fer al 2020, el que potser podrem fer al 2020 i el que hem de deixar pel 2021. Doncs bé, bueno, això ho hem incorporat ja a les nostres reunions, ja no només als nostres projectes sinó també a les nostres reunions. Ho estic Paint encara, eh? no, no ho he superat. La tècnica boníssima però jo estic païnt. I a la tercera, el tercer eix, és allò de l'orientació a la dada. L orientació a la dada perquè ens afecta cadascú de nosaltres, no només els que han de prendre decisions, sinó la dada, des del moment que la recopilem, com la gestionem per poder prendre decisions. Doncs bé Tot això ho hem d'incorporar en el nostre dia a dia I, i, evidentment, hi haurà formació al respecte. Parlem del que són eh, els espais, no? els usos d'espais, i aquí distingim dos grups, el que és l'espai virtual i el que és l'espai físic. Ens centrarem en l'espai virtual, treballar en mobilitat. Hem vist que ens podrem anar a la cantina a poder treballar, que podrem estar a la, al jardí amb el nostre portàtil, perquè tots tindrem un portàtil i ens podrem anar al jardí en aquell moment de reflexió no? per dir necessito estar sol, perquè a més tindrem connexió wifi a tot l'edifici i això ens ho permetrà... Doncs bé... Quin és l'equipament mínim que tindrem? Teniu el document allò, però per recordar parlem de treball en mobilitat i aquest treball en mobilitat no es pot fer si no tenim un portàtil i a més ja quan estiguem a la nostra taula de moment molts equips tindran taula assignada perquè tenim allò del sentiment de pertinença i els hàbits els tenim molt arrelats, no? però ah, de moment amb taula assignada, però taula neta, política de taula neta, cada dia hem de recollir totes les coses, les hem de guardar i deixar la taula superneta perquè quan vinguin allò sigui pimpant. I a més comencem el dia allò de, avui com posaré això, no? Doncs bé, ah, què representa tindrem el portàtil, per tant, pantalla al portàtil i una pantalla sobre sobretaula, el teclat, el ratolí i quan jo vulgui anar a una sala d'innovació, quan vulgui anar a vagó, quan vulgui anar a la cafeteria, em porto el meu portàtil, quan calgui, evidentment, no, no serà tot el dia jo amb el portàtil a tot arreu, vaig al lavabo, el portàtil, no cal, no cal, que també es pot parlar sense portàtil, eh? no cal. Doncs bé, eh, això és el que tindré. Però això... Aquest és l'equipament i, evidentment, aquest equipament virtual s'ha de complementar, aquestes sales també s'han de complementar amb els entorns col·laboratius. I saben que cada departament que marxem allà estem treballant en el desplegament de l'Office 365, que és l'entorn que farem servir perquè ens ajudin a, a no tenir mil versions del document al el correu electrònic que dius quina era la darrera de la darrera perquè està la final, la final definitiva, la definitiva de la definitiva, no? que està tot això, ho tenim, eh? el correu està perquè amb la data ja no tenim prou, és eh? i després dius DEF, però dius no posar final, és la DEF o no és la DEF? Doncs bé, això ens ajudarà l'entorn col·laboratiu perquè tindrem el versionat dels documents, podem treballar alhora en el mateix document, a més tenim el TIMSS, l'altre dia vaig fer una reunió la resta no en veia. Estava, no, estava al hall de l' Smart City World Congress. femm una reunió precisament del projecte de desplegament de l'Office 365. D'igual no tenia temps de desplaçament, tenia una cosa i això ens supermeten aquests entors col·laboratius. A uh, què més tenim? Això no és un repte. Treballar sense paper, mare meva. us explico. Eh, jo era una aficionada, superfant del paper i desbolis de colors. Jo obria no? i era el rosa, el verd, el blau, el lila, encara els tinc, però no els faig servir gaire. I clar, allò d imprimir i com si fos una mestra que algú deia però és que és la teva professió frustrada, i jo pim-pam, pim-pam, i aquí això ho subbrallo i poso les anotacions. I després això m'ho portava a l'ordinador i feia els canvis. Fins que un dia em van passar dues coses. Vaig dir, evidentment, era això és ineficient, purament eficient, ineficient perquè fas les anotacions, ets més ràpida amb l'ordinador, escolta però clar, necessitava doble pantalla això sí que és veritat eh? i després un altre que em va passar dic, com pots anar a, a, als clients en aquest moment a parlar eh, amb, eh, administració electrònica tot això i que tu vagis en paper, mare meva és que és una contradicció per tant un dia vaig dir fora paper no imprimiré i evidentment, ranking, sistema, se'n va dir, Esther, perfecta que no fas servir el paper del teu ordinador, no surt cap, cap impressió, gamificació a tope. Eh? Doncs bé, què em va passar, a més, doncs que... És veritat que va ser un canvi, una pauta per mi, però també per l'equip, perquè van començar a treballar d'una manera diferent. I això es fa de manera, evidentment, gradual. És cert que jo sóc molt brusca i ja dic paper zero. Doncs que sapigueu que els, els departaments que hi ja anem al districte, tant justícia, economia, una part d'empresa, i ja estem treballant en el desplegament del projecte de paper zero i amb accions transversals i conjuntes. Doncs bé, hem parlat d'aquest espai virtual, anem a aquesta diversitat no? de, a l'espai físic on ens podrem trobar a la nostra, ordina, a la nostra taula, la nostra cadira, i dic nostra perquè hem dit que en, el, en la majoria dels casos estarà assignada, però després tenim el els vegoms, a sales de concentració, sales de reunions, sales d'innovació, doncs tot això... Eh, estan allà i l'hem d'incorporar en la nostra dinàmica de treball. I l'única manera d'incorporar-ho és començar a treballar amb les metodologies que us apuntava al principi, perquè així serà molt més fàcil. Evidentment, tots aquests espais ens ajuden a treballar d'una manera diferent, però vosaltres hem dit sou els referents, heu d'inspirar els vostres equips i heu de donar exemple, que abans ens ho comentaves, doncs convidem a que, a que això passi. Però, evidentment, anem amb un espai diferent, espai obert. Això que representa? Doncs que hi ha uns codis durs que hem de fer servir. I no serveix allò de... Pili, plau. pots portar... No, perquè hem de parlar... O sigui, penseu que tindrem taules d'illes de 4 de sis... I si nosaltres fem això, molestem els que estan al nostre voltant. Per tant, el que hem de fer és un codi de conducta per dir no es crida i és veritat que es poden produir situacions. Escol et dic una cosa, un moment et poses allà, pas les fluixet i això és veritat que passarà. Però sí que és cert que quan la cosa s'allarga, si us plau, anem a un altre espai perquè estan habilitats perquè no molestar a la resta de companys també que estan treballant i que necessiten concentració. Això és important tenir-ho present i que no condicioni després el dia a dia, perquè eh, he de dir, ho he viscut. I venia algú i et deia, a mi em van passar dues coses, treballar en espai obert i un dia et diuen, et del teu equip i has d'anar a un d'espais compartit. I penses, no, jo vull estar amb el meu equip, i, i fas així, no? Diuen, no, no, que has d'anar cap allà, i tu no. I el que feia jo? Doncs que hi havia ja un foradet, i cada cop que tal sortia i ja estava ja treballant amb, amb l'equip, no? en l'espai obert. Però sí que és que aprofitava l'espai, l'altre espai, per les reunions. Perquè, clar, necessitem parlar, es necessita molt parlar, però, si us plau, no ho hem de fer en l'espai obert. Què més coses? Doncs que parlem de treballar d'una manera diferent, treballem de d'incorporar eh, els usos de l'espai i això significa que les organitzacions han d'haver-hi canvis en el lideratge, en el lideratge que cadascú de vosaltres eh, bueno, podeu impregnar a les vostres organitzacions. I algunes coses que canvien del lideratge tradicional versus el nou lideratge. I què ens diuen? No? Doncs que fins ara nosaltres teníem un cap, no? però resulta que ara el que busquem és un líder, una persona que ens inspiri i moltes vegades aquest líder no té per què ser el nostre responsable jeràrquic, sinó hi ha persones al nostre voltant que ens inspiren i ens ajuden a desenvolupar la nostra tasca. Passem també del tenir, tinc el meu despatx, tinc tal, al ser, no? Aquella qüestió de soc sostenible, soc eh, paper zero, soc eh, usuari de sectors col·laboratius, doncs tot això són canvis que s'estan produint. Allò del de jo i fomentar la competitivitat en l'organització, eh, som nosaltres i treballem de manera col·laborativa. perquè està demostrat que quan treballes de, man de manera col·laborativa els resultats s'incrementen. També hem de, o estem passant d'organitzacions on predomina aquesta jerarquia a la redarquia. perquè depenent del moment pots ocupar un rol, un altre rol més enllà de veritat de la teva categoria, de la teva funció, sinó el paper que tu estàs desenvolupant en l'organització i en un projecte determinat. També passem d'organitzacions que pensen només en el curt termini a organitzacions que pensen també en el llarg termini, malgrat que també en l'administració hi ha limitacions, eh? la nostra ment són sempre les properes eleccions. Parlem també d'organitzacions rutinàries i que en els processos de selecció, en la seva manera de fer, el que fèiem era que nosaltres desenvolupessin sobretot al nostre hemisferi esquerre del cervell, que és el de la raó. I ara, precisament, quan parlem de noves competències, noves maneres de fer, el que es pretén és persones creatives, persones que desenvolupin la seva part dreta del cervell, que és precisament la que ens aporta la creativitat, la capacitat d'adaptació, etc. Parlem també que ens hem centrat molt en aquestes organitzacions més tradicionals en el producte que volem oferir i precisament ara cada vegada més parlem de que nosaltres dissenynts serveis centrats en l'usuari. Perquè? Perquè estem centrats en les persones. Avui estem aquí perquè ens centrem, per exemple, en les persones, perquè sou el motor i la palanca del canvi. Però clar, diem: canvia el lideratge, a les nostres organitzacions anem una mica de i estic molt ràpida que m'estic saltant moltes coses, però acabarem. Parlem del canvi de lideratge, però què passa també amb els estils, no? amb el líder, com, com a líder, com a persona, què vull fer. No? Fins ara o, bueno, anem a veure com ens posicionen com a líders. Fins ara, el líder controlador, no? ho tinc tot sota control, això tal, tal, tal... Les persones les he de tindre aquí perquè si no potser no treballen, eh? Potser no treballen... Doncs tot això són canvis que hem de viure, hem de gestionar internament. I què passa? No hem el líder controlador és aquell que dona ordres. Què més passa? Ven només les seves idees, que són les bones, evidentment. Les del seu equip no tenen tanta importància. Dirigeix, evidentment, i es demana que dirigeixi. Decideix, per si sol, perquè el líder controlador considera que per això no? està a l'organització. Delega, evidentment, persona orientada a resoldre problemes. Fixa els objectius pel seu equip i, evidentment, fa ús de la seva autoritat. Però resulta que hem dit que canvia el paradigma del lideratge, està canviant en les organitzacions. Per tant, potser aquest lideratge controlador que està molt bé i que ha vingut molt, i que ve molt bé a les organitzacions, què passa que ha de canviar una mica quan ens treballem en nous centors i que volem incorporar aquestes noves maneres de treballar? Doncs volem líders facilitadors. I això què suposa? Doncs és el líder que escolta però que fa una escolta activa, que a més... Abans de decidir, viver, evidentment, el que fa és preguntar al seu equip, pregunta a l'organització. Dirigeix el procés. No només ha de dirigir, sinó ha de dirigir el procés grupal del seu equip, de les persones amb les que treballa. Aconsella, ensenya, obté el consell, comparteix la fixació dels objectius, què diferent és... Tu faràs això, això i això. I què diferents és seure amb una persona? Aquest, això és el que hem de treballar? Com ho veus? Què et sembla si a partir d'ara que la persona t'expliqui realment com està vivint el seu dia a dia, quines dificultats es troba? I a partir d'aquí, de manera conjunta, que podem compartir i fixar aquests objectius. Que pugui, evidentment, prendre decisions i, sobretot, atorgar poder a la resta. No? Allò de dir que la gent se senti que pot treballar de manera autònoma contribuint al desenvolupament de les seves tasques i al desenvolupament dels objectius, evidentment, de la seva àrea d'actuació. Doncs bé, tot això que, que ens faci... Ai, que ens... Ai... Veus? Vaig passant molt ràpidament. Aquest canvi de lideratge, no sé com el veieu, però potser és un recte que ens pot acompanyar durant aquest procés de canvi que hem de viure, no només pel tema de traslladar-nos del districte, sinó també pel que suposa treballar d'una manera diferent. Veure com us, vosaltres us voleu veure davant del vostre equip, sobretot som, perquè sou fons d'inspiració i un referent pels vostres equips. Per això... Sí, Agafant la, la frase que comentava al principi d'Albert Einstein, però adaptar-la, us diré que fem ús d'aquesta intel·ligència que tenim emocional, la intel·ligència col·lectiva i la intel·ligència eh, individual de cadascú de vosaltres precisament perquè us faciliti i ens faciliti aquesta adaptació al canvi que tenim per davant i que hauria de ser una realitat però en benestar i en ganes il·lusió, però sent conscients de què s'incrementa el temps de transport, malgrat que a l'espai físic com a tal ens donarà un seguit d'oportunitats. Per tant, us animo ara a fer la pausa cafè. Hem recuperat molt temps, eh? a fer la pausa cafè i després a participar en cadascun dels tallers i com us deia, que al final la Maria Joness té una, una sorpresa reservada, i que, i que hem de compartir de manera conjunta. Molt bé, doncs fins aquí la primera part de la sessió. Moltíssimes Gràcies.